Bomb. Doar 10 dintre microbitii îl mai vor pe burlean în fruntea FRF. Un procent de doar 10 dintre iubitorii de fotbal din România consider ce actualul preedinte al Federației Române de Fotbal, Rezvan Burleanu, ar trebui să fie investit cu un nou mandat la conducerea fotbalului românesc. În schimb, peste 55 dintre respondenii îl prefer pe fostul internaional Ionul Pescu pentru funcția de preedinte al FRF. Sondajul poate fi consultat, aici, pe DF. realizat de compania de cercetare de piață Newhallenge Marketing Research analizează modul în care românii se raportează la starea sportului românesc. Astfel, doar 33,8 dintre participantii la studiu considera că starea sportului romanesc este bună, si foarte bună, în timp ce 59,7 cred ca sportul romanesc este într-o stare proasta sau foarte proasta. Majoritatea covăritoare a participanilor la sondaj 78,7 consider ce sportul ar trebui să fie o prioritate pentru orice guvern. Pentru cei mai mulți dintre respondenii finalarea din ce în ce mai redusă a sportului de ce stat conduce la obinerea din ce în ce mai puine medalii la jocurile olimpice, campionate mondiale sau europene, în timp ce a doua cauză identificat este lipsa unei strategii unitare cu privire la sportul românesc. Pleoianul cinge scena politic cu o propunere controversată. PSD plusează, să fie ei la procurori. Opoziția atac, nu există argumente. Futbalul rămâne cel mai popular sport în România, 26,6, urmat de tenis. 15,7 handbal 7,8 gimnastic 7,5 înot you know, 5,4 În ceea ce privește situația din fotbal, 69 dintre participanii cred că fotbalul românesc nu se îndreaptă într-o direcție bună. Echipa naională a României ar fi putut obține rezultate mult mai bune în campania precedent de calificări, consider 79,7 dintre participanții la sondaj. Mai mult decât atât, aducerea antrenorului Cristof Daum la cârma echipei naionale a fost considerat dreptos o soluție proastă de 59,1 dintre respondemii. Ludovic Orban, sublinieră e ce va face Iohannis în privința lui Covesi, este cronica unei decizii care este cunoscut. Întreba dacă mandatul președintelui Rezvan Burlean a fost un succes sau un erc. Cei mai mulți respondenți au declarat ce nu nu pot răspunde. 51,6. 9,4 au afirmat că mandatul acestuia a fost un succes, în timp ce un număr mult mai mare, 39, consideră acest mandat ca fiind un eșec. În ceea ce privește preferințele participanilor la sondaj pentru unul dintre candidații la preedinia FRF, 55,4 cred ce alegerea lui Ioan Lupescu ar constitui o soluie pentru redresarea fotbalului romanesc, în timp ce numai 10,1 consider ce Rezvan Burleanu ar trebui să continue. Locul al treilea în preferințele respondenilor este ocupat de Marcel Puca 8,0. Studiul a fost realizat în perioada 10 la 14 aprilie 2018, prin metoda CATI, pe un antion reprezentativ de 616 persoane, având o marjă de eroare de 3,95.